اهداء من بنت العرب الى الشيخة منى بنت سعيد السعدوني يا حفيدة الحكام الكرام من حكم غرب جنوب عمان الف مبروك يا منى يا فخر ابوها عالي المقام ويكفيك شرف ان ربي اكرمك بحفظ القرآن هل الفرح والهنا والنور بحل الترحيب وحلا شعور لما منقبلت بسرور صغنى لها المدح والاشعار منا يا بخت الذي نالك نال الفرح طيلة الاعمار يا دان يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا, يا, يا, يا, يا دان يا دان منا يا بخت الذي نالك الفرح طيلة الاعمار، مناية اشراقة الافاق يحل حلى العرايس ادب وصلاك حلاك رب السما الخلاك وعطاك رفعه وغلو ومقدار، مناية حفيدة الحكام قد حكم غرب جنوب عمان يا دنيا دنيا دنيا دنيا يا حفيدة الحكام قد حكموا غرب جنوب عمان يا شيخة العز والامجاد قدرك بكل القلوب يزداد فيك الوصف ما لها اعداد والنور منك تجلى وبان يا نسل الاصول والحكام يا بنت شيخٍ رفيع الشان يا دنيا دنيا دنيا أكام. يا بنت شيخٍ نرتي شان، مناملك مثيل في الخود، والعز عز فالك بدون حدود، أهلك هل المبخرة والجود، وأهل الشهامة مدى لزمان يا مترفة بالغلا والطيب، كل بدر نورك تجلى وبان. يا دنيا دنيا يا دنيا دنيا دنيا دنيا دان يا, يا مترفة بالغلو. كل درين نورك تجلى و بان الفرح والهنا والنور النور بحل الترحيب وحلا الشعور لما منقبلت بسرور وغنى لها المدح والاشعار منى يا بخت الذين عليك نال الفرح طيله العمر <متحدث> <متحدث> <يادان يادان> <متحدث> يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا <متحدث> منى يا بخت ال نال الفرح طيلة الاعمار، منايا اشراقة الافاق، يا العريس العرايس ادب واخلاق، حلاك رب السما الخلاق، واعطاك رفعة وغلا ومقدار، منايا حفيدة الحكام، قد حكموا غرب جنوب عمان يا دنيا دنيا دنيا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 يا بنت شيخٍ رفيعة شان، منى ما مثيل في الخول، ولا عز فلك بدون حدود، أهلك هل المبخرة والجود، وأهل الشهامة مدى لزمان يا مترفة بالغلا والطيب، كل نورك تجلى وبان. يا دنيا يا دانا، يا دنيا يا دانا، يا مترفة البدر نورك بان. والمواعيد الآن وحصرياً استديوهات أهم. ست...